ازاي بحول لوحه اوتوكاد من فايل بي دي اف وارجعها تاني اوتوكاد. السلام عليكم ازيكم ياشمهندسين، تعالوا بعد بعض نتكلم ازاي انا بحول لو انا عندي لوحه بي دي اف ازاي بحولها من بي دي اف لكاد توفير الوقت ناس كتير عندها مشكله في الحته دي هو ازاي انه يحول ازاي انه يحول لوحه هو عاملها بي دي اف لكاد ممكن واحد يكون رسم لوحه فيضيعها فيجي يحولها من فيجي يدور عليها ما لقاش ويضطر يرسمها تاني وحصلت معايا انا شخصيا بس كاد هنا وفر لك الاوبشن الجديد وازاي تحولها بكل سهوله تعالى يعني بعض كده نتفرج من انسيرت بي دي اف تدخل بتجيب الفايل اللي انت محتاجه الملف البي دي اف اللي انت محتاج تحوله لكاد بندور عليه ده الفايل اللي انا محتاجه بي دي اف دي لوحه بي دي اف اهي بصيت عليها على الصيغه هتلاقي انها كانت بي دي اف تيجي هنا تديله انتر وهنا ما تلعبش اي اعدادات زي ما هي على ظهر بتقول له اوكي ثواني هتلاقي اللوحه بتاعتك ايه اتحولت لكاد بيحمل معايا اللوحه كده وبيظبطها واحده واحده عشان الموضوع كبير يعني فيصلك لوحه كبيره يعني انت لو معاك اصلا ملف بي دي اف فيه حوالي خمس لوح عايز تحولهم هتعرف برضو تحولهم على بص هنا هتلاقي اللوحه بتاعتك ايه بقت كلها كاد هتلاقي في حاجات باظت، كل الهاتش بتاعك اللي هتلاقيه باظ ب... هتمسحه وترسمه من تاني أو تحوله لبلوك زي ما أنت عايز. بس هتلاقي اللوحات طبعًا مفيش فيها أي لاير، تبدأ بقى أنت تحط اللير. بس طبعًا أنك تحط اللاير أحسن بكتير من أنك تقعد ترسم اللوحة من تاني، أو أنك تغير الهاتش أحسن بكتير من أنك تغير ترسم اللوحة من تاني. تبدأ تشيك بقى على اللوحة بتاعتك مع الأصل اللي معاك بي أف، تشوف أي حاجة اتحركت فيها بتظبطها. بس بالنسبة كده ما مفيش حاجة بتبقى اتح <تصفيق>